Привіт, друзі. Сьогодні у нас ось такий роботяжка. Значить, ми його розбираємо, починаємо з кожуха, як відкручується і знімається кожух. От тут у нас винт регулювальний, тут у нас гайка, з іншої сторони головка винта. Виймаємо цей винт, відкручуємо, потім припираємо наш інструмент до чогось, щоб зафіксувати його більш-менш. І, значить, беремо двома руками, ось так, за кожух беремо. І ось такими незамудреними рухами, ось так, починаємо його двигати і ніби знімати. Без зусиль, без нічого рвати не потрібно. Це все діло злазить. Знімаємо ось цю кришку, бачимо місце для відвірточки. Сняли крышечку нашу. Наша ружечка зашла. Т-15 Туркс. двадцять п'ятий. Дякую нову кияночку, і по кругу проходимо по Редуктору, щоб від'єднати двигун і редуктор між собою роз'єднати. Двигун у нас відносно в непоганому стані. Місцями видно, що получав він тирки трошки, але все більш-менш ніби живе. Шестигранка. І так, друзі, значить, щоб витягнути ось це вот все діло, предварительно ми виняли звідси стопорне кільце і вийняли шайбу. Значить, яка ховає. Значить, ось так це все виглядає, яка ховає у нас сальник. Ось наш сальничок. Сальничок у нас тут. 25 на 40 і на 7 перед ним іде ось таке кільце алюмінієве і стопорка йде вийняли стопорку вийняли це кільце, виковиряли сальник і по суті вже наш вал майже звільнився але Інструмент Hilti, то дуже така цікава фірма, вона ніби і качественна, і хороша, і в деяких моментах їм немає рівних. Але по ремонту це дуже великий головняк. Значить, щоб цим інструментом користуватися, у вас повинен бути або гарний бюджет, тобто хороші дорогі роботи, на яких він буде окуплятися, або у вас має бути якась фірма, яка буде просто насрать на ціни. Ну, або ви будете мазохізмом займатися. Значить, пішли ми не, ту, не в ту степь, вийняли ми це все діло. І що саме цікаве, до мене хтось намагався його розібрати. Ось тут є місця для отвірток, тут щось кавиряли, стукали, ніхрена не вийшло. З іншої сторони, я також пробував, подивився, але... Дійшов до того, якщо подивитися взрів схему, що ось оцей фіксатор, який ось нажимається у нас, він заходить у нас ось там в посадочні місця. Тобто у нас є ось посадочне место. Ось тут. Оце. Посадочне место для фіксатора. І там пальчик. І коли ви починаєте це все діло виймати Тобто намагаєтесь вийняти сам редуктор У вас оця шестерня впирається ось в той пальчик, який там Що вам для цього потрібно? Потрібно розібрати банально ось це діло Я спочатку думав, що кнопку потрібно буде гріти І спресовувати і, Або її замінять, купувати нову Ну або щось там вже видумувати А все банально просто Берете лезо обичне Заводите під кнопку і просто її підважуєте. Все, вона у вас зійшла. Вона на защіпці кнопка. Ось. Коли вона у вас зійшла, що ви там бачите? Ви бачите... Зараз покажу. Значить, ви там бачите ось таку історію. Там у вас банально стоїть стопорне кільце, яке тримає ось цю кнопку. Значить, що ми робимо? Знімаємо це стопорне кільце. Ось ми його виняли. І наша кнопка вже сама проситься, щоб ми її з відтіля виняли. Виймаємо нашу кнопку. Тут ось ми бачимо. Резіночка, уплотнитель, щоб масло не витікало. І бачимо пружину. Ось. Виймаємо цю пружину. Що ми бачимо? Коли ми починаємо це все діло тянути вниз, значить я замовив в токаря ось таку. На обратный молоток накручиваем эту накручиваем наш обратный молоток. Накрутили, це все дело. ось що ми бачимо коли ми починаємо збивати наша шестерня банально впреться ось цього пальця тобто для чого він і виймався коли ми починаємо збивати вона впирається, не дай виняти коли ми виняли цього пальця все, все зійшло у нас тобто ну от такі моменти Гілті є і, на превеликий жаль, це великий головняк, щоб це все виняти, але це все можна зробити. І так, значить, що ми зробили? Ось наш підшипник, який тут стояв. 60, ось він. 63, 2, 0. Ми будемо ставити. Ну, тобто, ось у мене вже новий підшипник. SKF Explorer. Значить, що ми зробили? Оцей сальник, який тут стояв, ми його виняли. Вибрали це все фрезою. Поставили його потім обратно. Цей сальник. Ця ж цяцька нас стояла нижче посаджена. Що ми зробили? Ми взяли ось таку сферічну фрезу, алмазну, ось таку. І цією фрезою, значить, займалися там анонізмом. Чому я так говорю? Тому що ми ось знімали оцю внутрішнє кільце підшипника. Або обойму, або кільце, як там, кому більше що подобається. Значить, ми цією фрезою це все зняли. Потім, що ми зробили? Потім, що ми зробили? Це все діло ось так стояло собі благополучно. Ми просто наш е вал, тобто якорь, смістили в одну сторону. Ось так ми його змістили. Шарики висипалися, і ми без всяких заморочок сняли, значить, наш Оцей щит не поламали його. Значить, для чого ми ставили ось наш сальник цей, ставили на своє місце. Коли ви бормашинкою залазите туди, щоб не поврідити наше місто посадочне під сальник, у нас сальник виступив в ролі захисту самого редуктора, щоб його не, пошкодж... не пошкодити алмазною фризою. Ну якось так це все розібралося. Це зайняло не багато, не мало, години 3. Але у нас все залишилось живе. Ну, значить, що у нас тут? Тут також все живе. По редуктору тут у нас стоїть і гольчастий підшипник INA 1210 і, і, і, і, де в нас ще стоїть, і там стоїть також ігольчатий підшипник і на 12-10. Ну і все, тепер позаказуємо запчастини. Зробимо, значить, під цю втулку, до речі, я її трохи пошкодив фризою. Вона викинеться, зробимо аналогічну шліфовану втулку, але вона буде вже під звичайний сальник, 15 мм буде... Наружний діаметр у нас під 15-й сальник. Знімаю для вас, друзі, можливо комусь це буде в нагоді. Ось так приблизно виглядає в реальності взрів схема швонарєщика Hilti DCH-EX300 або DCH-300. Це у нас сальничок 14,8, внутрішній діаметр, зовнішній на 25 і на 7, товщина. Ми його замінимо на... не на 14,8, а замінимо його на 15, тобто переточимо нашу втулку. Зараз покажу, яку саме. Ось оце у нас втулка йде за шестерня, і на ній дві лиски. Не знаю, для чого ті лиски. І вона дуже... Плотно у нас сидит на самом якоре.